أجدكم سبو الأميراجات فنحس دوال زي افزوا عفزوا الدلال هذه الليلة وصفوا علي يميني وشمالي وصفوا وشمالي وغنوا لها أرقاب وشارات وباركوها يا كل غالي مبروك يا دلال بالابيال يزعد كراسة السمال والي عاروز لا جديد فالفقر عالي اجعل الساعات فالكم بنتا و سنينكم جعلها طوالي و جعلها طوالي و فقط و على زبات رحل العرش في طيب الزفة بالاسماء ألف الانتصال على صفر خمسة صفر سبعة سبع ساعة ستة ثانة واحد صفر بالحارج المنطقة سفر ساعة ستة وغنوا لها القاف واشلات وباركوا يا ياكل غالي يا مبروك يا دلال بلا ابيات يسعد كراب بس ملوالي، يسعد قراب بس ملوالي عروس لها شيخة الحلوة، هم ما في لها مثالي هي مثل يا الفها بدات متفردة بس انا الخصالي، متفردة بس انا الخصالي متفرده بس ابو حصري على زفات اللحن العروس طلب زفة كاملة بالاسماء الاتصال على صفر خمسة صفر سبعة تسعة تسعة ستة اثنين واحد صفر من خارج المملكة صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة صفر